خطرت حمامه في بيت زكريا وفي اميالها اعطت سلام فخرجت ذات العقوريه للقاء والده منشئ الانام السماء الثانيه الجسدانيه مريم عرش الله المتعال قبلت البشر الجبرائيلية حين بشرها النذير وقال بالابن الخالق تحبلين وعطها علامة للتصديق أليس عاقر لسنين واليوم حبل بنبي وصديق تمت سته اشهر بتمام لها من بعد العقوريه لا يقول لها قط كلام الا وفيه قدره ازليه صراع البشير صعد لمولاه فكرت مريم قائله انا لانظر هذا الحبل وأرى فتركت الناصره والتخوم جات الحمامه الوديعه كندا حرمون فوق جبل صهيون سحابه وامطارها بديعه امطرت طل الرخاء في صهيون خطرت حمامه في بيت زكريا وفي اميالها اعطت سلام فخرجت ذاتها الانام جذب شمس البر سواعي ضياه حملا للعجله الناريه وفي عين حل برؤياه ودخل الى بيت زكريا حل القصر النفساني وأقدم عجلات ناريه حامل واحد ليس له ثاني خالق اذلي نار محيا حمام يمامه كقول سليمان ونخله حمل اثمار الحياه بشرتنا بسلام واطمئنان والشفاء من مَنْ منكبيها قبلنا حمامه تصيح في اراضينا وقفت في بلاد الاموات وعلى منكبيها برينا ليصير الارض كما السماوات خرج العبد يتلقى مولاه جوف العاقر له ستر حجاب وجوف الصبي فيه انشاه في عرش اللحم وفي حضن الام خطرت حمامه في بيت زكريا وفي اميالها اعطت سلام فخرجت ذات العقوريه للقاء والده منشئيه خرج الصابغ للقاء ربه والصناعة احتاجت للصانع وتنازل إليها بغزير حبه فعل كل شيء بغير مانع دنت العقير لتعين الأمر والليل المظلم حضن النهار العاقر ليل وسراجها القمر والصبي نهار وشمس الابرار دل السيد القادر يده وادناها من داخل الجوف وبيمينه عمد عبده ونضح عليه رشاش الزوف دهش العبد من لقاء مولاه تحرك وتهلل في الجوف سجد المخلوق لمن انشاه وامتلا رهبه ورعد وخوف زمن يهب عبده عطاياه ويعود يتسولها منه الا الهنا المفتقر برضاه وبمسكنته أغنى عبدهم خطرت حمامة في بيت زكريا وفي أميالها أعطت سلام فخرجت ذات العقورية للقاء والدة منشئ الأنام ربنا عماد يوحنا عبده في الجوف وملاه بروح التهليل ورجع سال الصبغه منه كانه محتاج وهو مغني جليل رقص داود قدام تابوت العهد وهو محمول على الدواب رقص يوحنا قدام رب المجد وهو في بطن أمه وفي حضن الآب زمر يا داود بأورغون وكيثار كل الرحمة والحق تلاقياه الحق وشرق من الأرض أجهار والعدل هو يسوع أهي شرهيا سمعت العجوز خاص السلام وهو خارج من فم صبية. سلام من فم حمام ويمام فامتلات بالنعمه الالهيه شاهد الصبغ والده ربه وامتلى حكمه وسر وبرهان ولوقته صاح على فم امه قال مبارك انت في النسا خطرت حمامة في بيت زكريا وفي أميالها أعطت سلام فخرجت ذات العقورية للقاء والدة منشئ الأنام صارت حواء أم الأحياء وصارت أم الأموات لما لعنت بالمعصيه ولعنوا بها كل النسوات صرت مباركه حين باركك ربك بملاكه غابريال وجميع النسوه تباركوا بك وعتقوا من كل ضلال ضلال آدم أضل الرجال والجميع صاروا به ملاعين وبيسوع إبنك الرب المتعال تبارك جنسه مجمعين ضمنت لي كل البركات من أين لماج أم ربي إليا طباك يا من قبلت الكلمات وامنت بأنك أم الحي طبق قلب مريم البتول صحت للوقت بصوت ما بهاه وسبحت الله وبدأت تقول: تتعظم نفسي بالإله خطرت حمامة في بيت زكريا وفي أميالها أعطت ظهر تهليل روحي بالخلاص خالقي في أحشائي وهو الصانع نظر لتواضعي بغير انتقاص أنا أمته وأمه وسامته فضله لكل الأجيال ومن الآن يعطوني الطوبة قد حل في أحشائي ابن المتعال وأكمل بي الرموز المكتوبة عظائم صنعها بي المتعال القدوس اسمه في علو سماه ومراحمه إلى كل الأجيال وعهوده أكملها لأصفياه علو زرع صنع القوات والأعز من الرتبان أنزلهم اسقط الشياطين من السماوات ليجلس الناس في مراتبهم على الجائعين واشبعهم خيرات والاغنياء قد ارسلهم فارغين فقراء من الصالحات ليحتاج إليه ويخلصه قطرت حمامة في بيت زكريا وفي أميالها أعطت عندما تزوجت رفقه بثبات وادعوها اخوتها قائلين انت يا اختنا لالوف وربوات وزرعك يارث مدن معاندين غابت رفقه وظهرت مريم قالت هذا القول حقا يقين طرد المعاندين من جلال اعظم ورفع عِوَادْهُمَ المتواضعين فتاه اسرائيل ابن ابراهيم عضده ورفعوه وبرك زرعه من ناس لي انا ابنه يواقيم ظهر منه ربه ورفعه قد صار ولدي نسل ليعقوب وابراهيم واسحاق نال الميثاق قد حل في احشاء اله مرهوب واكمل بي الموعد والميثاق اقامت مريم عند اليصابات ثلاثه اشهر متواليه كملا الزمان وجدت الاوقات لميلاد كاروز المعموديه خطرت حمامه في بيت زكريا وفي اميالها اعطت سلام فخرجت ذات العقوريه للقاء والده منشئ الانام كلمت العجوز الصبيه وقالت لها امضي بسلام يا مركب لحمية ونارية جلس عليها منشئ لنا لا يمكن أن لا ما تجلس والسيدة تخدم بقيام سما مقدس رجعت البتول إلى بيتها بسلام مضت رجعة للناصرة حمامة في فمها غصن الزيتون طردت طوفان كل خطيئة قد بشرتنا باله مكنون نايم غافل ودنا وقتي وشمسي قربت للمغيب وتدانت وقربت مسكنتي وانا بجميع الخطايا معيب همتي مطروحة قدامك وعلى قدمي ساجد وذليل اتخذيني من خدامك يا والدة يسوع عمانويل خطرت حمامة في بيت زكريا وفي أميالها أعطت خرقات ذات العقوريه للقاء والده منشئ الانام ولا شبابي واقترب الحصاد والزارع طالب حصاد زرعه وانا سالك في كل فساد حائد عن احكامه وشرعه والساعه اقتربت مني والحاكم عادل عديم الجور ولا صدر حنون يضمني وموضع عذابي عميق بالغور لاحظيني يا والده الاله من غيرك اجد لزن بضمين اسأل ابنك يوهب لي حياه يا عون الفقراء ورجاء المساكين يا مريم ان كان عدوي يزيد طالبًا حقلًا متاعب فيه الأولى هو ابنك رب قدير جابلني وأنا من صنع يديه يورثني ابنك هو أولى بي ولا يورثني عدو شرير إبنك يمحي رق ذنوبي ويجعلني في كرمؤجيب خطرت حمامة في بيت زكريا وفي ولا يحسب علي ذنوبي ولا يجعلني ذليل واسير وان كنت لاصلح لصوابي فمراحمه عميقه وفضله غزير لا تودعيني لاخر السوق لئلا يضيع راس المال واموت استحلفك بالعهد الموثوق تشفعي في امام رب الصباؤوت وسلام ابنك فليدرك شعب ايسوس أجمع نساء ورجال ورتاب ملتنا طالبين عفو وبه يبلغ كل الأمال يا من خلصت سفينة نوح وعلى رسلك حلت بالروح اجعل باب البيعة دايما مفتوح بصلاة مريم بابلوس يا للفردوس الفردوس خطرت حمامة في بيت زكريا وفي أميالها أعطت سلام فخرجت ذات العقورية للقاء والدتها